hello free fire boys and girls id o lada set la inne as janus nemi youtube channel eth ekka ith oge run super super video ekak genawa adath uh, account selling video ekak molumma giyanna ona boys me dite account selling videos danna beruna phone අද තමයි ආවනායි අලුතින් ගන්න එකත් BC එකේ තිබ්බා මේ කොලාජ් එකවුන්ට් එකේ කොලාජ් එකක් මේ කොල්ලොන්ගේ කොහොමද මම ආයි ඉල්ලගෙන ආයි account තුනක් අද දෙන්න දාහ බල කවුරුත් කියලා මාව මාව කියලා අnder කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා මම කියලා 11 numbers දීලා accounts ගත්ත කට්ටිය ගොඩක් මට කවුරුත් ඒ ආවල තිනවා. ඉතින් voice 0740183953 넘බරේ විතරයි මගේ WhatsApp 넘බරේට තියෙන්නේ. ඒක business වලදීලා personal 넘බරේ වෙනෑම එකක් තිනවා. ආ ඉතින් voice video එක දාන්න කලින් මුලින්ම දෙයක් කියන්න මෙන්න මේ channel මෙන්න මේ channel එකට sub 100ක් ගහලා යමු ගැම්මඩම. sub 100ක් ගහලා බලන්න මෙතන ආ අපි යමු ජනියයන් ආයෙ කියලා කමෙන්ට් එකක් දැම්නම් ගැම්මට අන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන කට්ටියම මේක ඕල් දියා ගන්න. ඕනේ මෙන්න මේ channel එක උඩර ගන්න. ආ මේක එක ඒකේ මේ ඕන ඔය දිවි ඒ channel එක ගැම්මටම subscribe subscribe කරමු. ආ ඉතින් කියන්න තියනවා මම මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන બોયස් ඕවලට කැමති නම් પોસ્ટ හදා ගන්න පුළුවන් මට කියලා. ඒ වගේම හදා ගන්න පුළුවන් ලෝගෝස් බැනර්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මිල ගණන් නැilla ටිකක් වෙනස් වේ වැඩි වැඩි කරනක පට්ට අඩුවර දෙන්නේ. account ටිකත් අද පට්ටම අඩු ක්වාලිටි ම කන්සෙප්ට් එකක් මෙන්න මේ විදියට මම මේ නිකන් එකක් හදුවා බෝයිස් ඉතින් මෙන්න මේ බලන්න යන මේක ඊට මේක බලන්න බෝයිස් මේකේ ගැම්ම කොහමද කියලා බලන්න මේ ගැම්ම බලන්න මේකත් බෝයිස් අන්න තාය එකක් වෙන්න නම් මම ඔන්න 얘 දිහාම මේක තියෙන පට්ටව දැක්කනේ 4K විදියට zoom කරලා බලා ගන්න පුළුවන් අපිට දැන් මේ ඉන්න මේ විදියට 4K zoom කරලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට පට්ට මාසෙ ඉත ආදලා දෙනවා ඒක පුරවලා ගන්නවා ආයේ මොයිස් ආයි පාරමලා කරනමයි WhatsApp નંબરෙ 0740183953 තමයි WhatsApp નંબરෙ එන්න message දාලා ඔයාලගේ account එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ graphic designනේ ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න boys. ආ ඒක තමන්ට YouTube channel එකක් තියෙනවා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයාගේ කරා ආදලා මේ gaming විදියට හදන්න දන්නේ මම මගේ ඔයගොල්ලන්ට අහගන්න පුළුවන් YouTube කරන්න මෙහෙම කොහමද ඔකම අහගන්න පුළුවන් ගෲප්ස් මම එක ගෲප් එකයි තියෙන තැනට එක ගෲප් එකක් තියෙනවා ඒකේ තව එකක් ඒක ගෲප් එකේ link එක මම මේ අදදාන account වල IDත් මම පල්ලා දාලා තියෙනනම් boys ඉතින් ඒ වල ID search කරන්න මොකද මේ ID search කරලාම ගිල්ලා බලන්න boys ඉතින් කොලාජ් gym වල විශ්වාස 아이디 ඔලිම් සර්ච් ගන්න 아이디 මම බාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාලා දෙනා වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ආ ඉතින් බෝයිස් කතා කරා වැඩි වගේනේ එහෙනම් අපි යම් අද වෙබ් කැම් එක පොඩ්ඩක් දාන්න බැලුණා බෝයිස් මේ පැත්ත වහිනවත් එක්ක එවැගේ මට සනීප නැහැ වෙබ් කැම් එකේ දාලා කතා ගන්න බලන්න මේ තියෙන ඉතින් ෆස්ට් account එක අ uh, first account එක නම මා මා පට්ට මාසේ account එකක් තමයි මේකේ price එක ඇහිලා රුපියා 5000 මං ගේරන්නේ අඩු කරනවා කියලා boys ඉතින් ගැම්ම තමයි අඩු කරනවා ඉස්සලා මේවඩ බල්ලෙන් profile එක වැත්ත ID එක පෙන්නන්නත් ආයිදී මන් දාලා දෙන්නම් description එක boys like 2291ක් තියෙනවා NFT අ මේ වගේ ලයිට් එක දාලා දාලා කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ මේ කියලා කිව්වනේ ඒකත් ආ ඉතින් boys ID ගාල්ල 21 35 57 34 11 21 35 21 35 57 34 11 ඉතින් මේ ID එක සර්ච් කරලා බලන්න මේක මම අයලගේ price 5000 boys ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලෝ මේ නත්තල් කාලේ වට්ටෝ ආසිම කාලේ අතේ සල්ලි නැති කාලේ නෑ සල්ලි තියෙනවා උඹලගේ හරි මේ account එක දෙනවා boys ඉතින් මම ඔන්න බලාට රුපියල් 3500ට අම්මෝ ඉතින් කොහමද මේක රුපියා 5000 account එක රුපියල් 3500 දෙනවා ගන්න පට්ට වාසි boys මේක ගන් එකේනට පට්ට වාසි වා ගන්න මට කෝල් එකක් දුන්නොත් මම අන්සර් කරනවා අන්සර් කරන්න දුන්නා අන්සර් කරනවා 074 010 39 කොල්ල කර message එක හරික කරලා what the me account එක වගේම මේක මං ඉදතරේ free elite එක female bundle එක මෙන්න මේ බෑග් පැකේ තියෙනවා boys ගැම්මක් තමයි මෙන්න මේ දෙකම තියෙනවා මේ මේ මෙන්න මේ රෝස පාට level 3 mb40a level 3 මෙයා වැටින් dk 20 underworld එක තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ඩ්‍රොසි ගිනි ෂොටි එදීන ඔතන high ෂොටි පැත්තට sommi somra umb ආ ඒක correct I think you made ready නෝ මේ වැදින් දෙකේ සරු තව මේ මොකද්ද මට මේක මරගන්න ආ මොකද්ද වෙන්න බෑන්නේ වෙන්නදී ඔව් වෙන්න බෑනේ තමයි මේක ආ වොස්කින් බත්ත මේ වැදින් වෙනවා boys mini low walls skin මේ මේ account එක boys රුපියල් 3500 පට්ට මාසික account එක ගන්නගෙන දැම්ම මේ screen එකේ වෙන්නේ نمبرේ තමයි 0740183953 નંબર ATM එකෙන් සද්දාලරි කෝල් කරේ දැම්ම ගන්න boys ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ account එක බලන්න මේ තියෙන boys ඉතින් ඊළඟ account එක මේ accountල් පට්ට මාසික boys මේ account එක මම ඉස්සල්ලා price එක කියලා ඉවරලා පණ මම ගා sett වෙන්නේම නෑ මේක ප්‍රයිස් එකට මොකෝ කියනවා නම් මේකේ ප්‍රයිස් අරකට වඩා අඩුයි બોස්. පට්ටම වාසි. මේ මල්ලිට මේ කියන්නේ අත කාල නිසා අතේ සල්ලි නෑ කියලා කිව්වා. ගන්න කෙනාට මම පට්ටම වාසි. මොකෝ කියනවා නම් මේ account රුපියල් 3500යි දෙන්නේ 2500. දෙන්නේ 2500. අරන બોයිස් ඉන්නේ ආ එක all elite boys all elite මෙන්න මේ පැත්තේ මේ album එක, badge album එක පැත්තේ all elite. හරි? ඒක හරි. ආ, ID එක ගැන කතා කරනවා. 29 25 41 84 62. 29 25 41 84 62 තමයි ID diamond තියනවා 13120 ක් ක්ලයිම් කරන boys මේ account එක දැනට diamond 3450ක් තියෙනවා boys ඉතින් ගැම්මරම uh, diamond 3450ක් තියෙනවා uh, diamond විතරක් මේ account එක දැනට ඔයාලට membership 달ලා දෙනවා weekly membership 달ලා දෙනවා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේටි climb කරලා ඔවාගේ මේ account එක කරාගෙන හරිද boys ඔවාගේ මේ account එක කඩagara වැඩි වෙලා නෑ නේද? අවුලක් නෑ. හරි මේ පැත්තේ animation වලට ගියම් බෝයිස් animation හතරක් තියෙනවා ගැම්මක් තමයි. මේ ප්‍රයිස් එක set වෙන්නේ නැහැ කිව්වකට තමයි බෝයිස්. ඉතින් මේ account ඔය ප්‍රයිස් set ගන්න ගෙන ටග් ගල ගන්න sold out වෙනකන්. animation නම් මෙන්න මේ පැත්තේ rampage එකේ backpack මේ පැත්තේ සමනල එක සමනල සමනලල මොකද වන්දා එකක්. මේ පැත්තේ rampage මේ පැත්තේ animation එයි වට්ටම රෑ කවුන්ට් එකක් තමයි මේක ඊළඟට ෆිස්ටි ස්කින් වැත්තර ගාමු නෝ ඉතින් ෆිස්ටි ස්කින් එකක් තියෙනවා ඔය ස්කින් දැ මේ වැදගත් දාලා තියෙනවා ස්ටෝන නැත්නම්වත් නෝ තියෙනවා හරියට පොට අයක් මේ මෙන් uh, මෙමෙත්ෙන් BDS like එකක් දෙයක් තියෙනවා මේ පැත්තෙන් සුම් කරලා වෙන්නන්ද පාද සුම් කරලා වෙන්නම් ඕකල්ලොන්ට ගැම්මලම මෙන් මෙමෙත්ෙන් golden shade දෙයක් මෙමෙත්ෙන් මේ කවුන්ටරේගේ break dance bundle එක දීනක් ජම්මක් ම තමයි මේ පැත්තෙන් mani steගේ full bundle එක දීනවා එවාගේම බෝයිස් මේ පැත්තෙන් black dice එක තියෙනවා මෙන් මෙමෙත්ෙන් තමරියා ඇකවුන්ට් එකක් තව මේක බෝයිස් ගන්නේ ආව පට්ට වාසි. ආ මේ බෝයිස් අවකට අහනම් දින වුණා වුණා ඉතින් මෝ පට්ටේ ඇකවුන්ට් එක මොනා කතා කරන්නද නේද ඉතින්. හරි මේ පැත්තේ බූය බණ්ඩල් එක දිනාම game skill ප්‍රATTR ගියම් තමයි boys ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන වැඩේ දෙන්නේ මොකද මෙතන diamond මේ 13125 ක් ක්ලයින් ගන්න තියනවා diamond 3750 ක් account එකේ තියනවා තීල මොනා කරන්නද මෙන්න මේ යෝගන් එක max කරගලින් ගන්න එක players කින් නෙවුදා දිනා මැක්ටන් එකේ මේ අපේ වෙපන් රොයල් ආප දෙකම තියෙනවා boys මේ පැත්තෙන් ග්‍රෝස්ක්ක් තියෙනවා ඉන්කියුබේටරේ ඊට පස්සේ G36 එකේ තියෙනවා ලැස්ටි ඇලෙඩ් දේලා ඉදින් බොයිස් මේ කවුන්ට් එක ගන්නගෙන දැම්ම 0740183955 මොම්බලයට හෝල් නැක් කරේ મેસેજයක් කරේ දැල් දැම්ම ගන්න දැම්ම ගන්න දැම්ම ගන්න පට්ටම වාසිය කවුන්ට් එක රුපියල් 2500යි බොයිස් කවුන්ට් එක කතා කරන නෙ එච්චරයි ආයෙ කතා කරන්න දෙයක් නෑ සුප්‍රීම කවුන්ට් ගන්න එන දැම්ම කෝල් කරා ඉවරනෝ โฮල්ඩ් අවුට් නම් බස් කෝල් මේ දින් නේ බෝයිස් ආදරවසේ කියන බ්ලාස්ට් ගවුන්ට් එක මොකද මේ මම කිව්වනේ ෆෝන් මේ රිස්ටාර්ට් වෙලා කියලා ඉතින් සයි කවුන්ට් එක අයිනා ෆෝන් එක ෆජන්න ෆෝන් එක අප්ඩේට් එක දාලා නැතුව ඒක කේස් එකකුණා හරිය ඒක වැඩක් නැහැ දැන් මේ ගවුන්ට් එක බලෝ ඉස්සල් මම සල්මන් මන්නෙම ෆොටෝ ෆයිල් එක ඇත්තටම ආම් ප්‍රොෆයිල් එකේ පේන්නත් دارهට 42 36 0 52 84 තමයි මේකේ ID මොකද ඉතින් ගියේ පාර නෙමෙයි ඊට කලින් බාර වෙන්නතුනේ ආයෙමත් සම්මියද බැජල් බේමෙ වැතර ගන්නවා මෙතන එක ලේටය වෙන්නන්නේ ඒ තුනදී මම යහපෙන්නා නෑ අ මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඇඩල් ටික එක බඩර් එක දුාල දෙනවා මෙන්න මේ පැත්තෙන් ඒ දින්බොයිස් මන්නේ ෆිස්ටි ස්කින් එක ගන්න ගන්නේවා මොකද ෆිස්ටි ස්කින් මේ මේ ෆිස්ටි ස්කින් නේ නමෙයි සුදු පාටක් ෆිස්ටි ස්කින් එකක් ආවෙ නෑ මම කොලජ් එක ලස්සන කරන්න ඉන්නවා මේක සුදු පාට කරලා ඉල් පාට ෆිස්ටි ස්කින් නේ මන්නේ මොකද මේ මේ පැත්තේ ලයිට් එකක් තිනා මේ පැත්තේ ලෝකස් කියන බටන් දෙන්නේ මේ වගේ බටන් ලක් තිනවා. ඒක නෙමෙයි බං මේ වගේ එකක් තිනවා. add voice මෙන්න මේ පැත්තෙන් golden shed එකේ grand prize තිනා මේ පැත්තෙන් incubator එකේ grand prize තිනා arctic book grand prize තිනා මේ වගේ මෙන්න මේක නම් වැඩන්නේ ඉති කියලා විතර නතරව වගේ මෙන්න මේ වැඩ උනේ අරද මස් මෙන්න මේ වත්තින් ගියා මනිස්ටි වෙන්න මේක තියෙනවා ආ තාම මෙන්න මේකක් තියෙනවා මේක මේක මම හඳන්නේ ආ ගන් ස්කිල් වැത്തര පොඩ්ඩක් එච්චර කතා කරගෙන දෙන්නේ කොලජ් එක මම group එකේ දාපොඩ්ඩින්නාන. ඊට පස්සේ මම නැවත ගන් ස්කිල් පැත්තර පොඩ්ඩක් ගිල්ලා බලමු boys ඉතින් ගන් ස්කිල් පැත්තර. ඒකේක මැක්ස් මේ පැත්තෙන් account එකේ පට්ට වාසි account එක දැම්ම කිව්වා. ඒකේක මැක්ස්. ඒක single bulleter MP40 grand valley නම මේ වැට් එක 4th level 3d නම මේ වැට් එක ඊට පස්සේ මෙතන ආ මෙන්න මෙතනත් පොඩ්ඩක් තියෙනවා සුපිරි දෙකක් තියෙනවා අන්න ඇතර තියෙනවා MP5 blueprint තුනක් තියෙනවා boys මේ account එකේ අන්න කලින් ගිය මේ මට ආවතු මොනේ ආර මේ මොකද්ද ඉන්නේ මේ incubater boys me account එක පට්ටවාසි දැන් කියන්නම් boys me account එක හරි ගාන ඉස්සල්ලා කිව්වේ මේ account එක full price එක රුපියල් 13500යි දැන් මේ account එක රුපියල් 19000 දෙනවා boys මේ නැත්තම් කාලේ වාසි කාලේ ගන්න කාට පට්ටවාසි ඉතින් මොයි ඔලක් කරලා වට්ස් අප් කෝල් එක කරලා මම කරේ නෑ මම කරේ අදාල දැම්ම ගන්න ඒකවුන්ට් එක අ ඒකවුන්ට් තුනේම ෆස්ට් ෆස්ට් 2 3 කියලා ෆස්ට් 2 3 නේම කියලා දාලා සර්වර් දෙමොයිස් අ දෙවනි account එකත් gun එක ගැන මතක් කරනවා දෙවනි account එක ටග් ගාලා sold out ඒ ටග් ගාලා කෝල් කරන එක කියලා ටග් ගල දෙනවා පස්සේ ගෝල් කරා තියෙනවා ඔය වගේම තව accountස් තියෙනවා boys ඒ account එක කොලස්ටි කඩ හම් වෙනවා අදදර සමාජලට වීඩියෝස් හැට වැඩේ අ ඉතින් රුපියා 500 গিව අවේ දුන්නා කියේ පාරක් කිව්ව ගමන් මේ වෙලෙම කස්ටම් එකක් දුන්නා කස්ටමර් වින්ගරුම් මල්ලිට මං දුන්නා රුපියා 500 රීලෝඩ් එක. ඊට ආයේ මහන්න බලන් ඒක ඕනේ නෑ බම්බන්. දන්නවනේ තියෙන්නේ වීඩියෝ එක තියෙනවා YouTube එකේ ගිල්ල බලපහන් බලපහන්. අර බෝයිස් රුපියා 500 රීලෝඩ් එක දෙනවා අර රුපියල් 1000 ගාන රීලෝඩ් එක තුන් දිනකට යනවා boys කැම තමයි දැන් සුප්‍රියක් තමයි ඒ කවුන්ට් එකට ඒ channel එකේ first video එක hari videos තිනවා ඒ videos වලට ගිහිල්ලා හැම video එකකටම හොඳම comment එකේ like වැඩි ඒ කට්ටියට මන් දෙනවා ඔන්කී ගන්න කalling වුණා දෙන්න මුලාව view snack ගාන අ යාගෙම comment එක ලයික් kiya නම් මට ඉදිරිය දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් boys එච්චර කතා ගන්න අද අදට ගිහිල් වෙන වෙලාව පරි boys ඉතින් package එක දාලා set වෙන මේ පැත්තට අදට සමල්ල live එක කරේ දෙන්න නැත්නම් මේ comment box එක ගන්න බැරි